mjestu na prstima, to se zove penkaj. Morate da podignete pete malo, a toliko isto da spuštite koled. Tako da, u stvari, u glava vam stoji na istom mestu, ne menjate visinu. I kada to uradite, onda okrem napljete prze u jedne strane i s druge. Ali vidite, znači, podignete pete, kad podignete pete, glava smo je na istom mjestu. podignete pete, morate toliko da spuštite kolena. I u ovoj poziciji je ovo. Znači, gledate tamo, uledate tamo. Gledate tamo, uledate tamo. Nemojte se okretati na peti, zato što kada hoćete se da se ukoči koleno. A da vam se ukoči koleno, izbacujete sebe izredno tešno. Pogotovo ako se viši, ako se brže opet ćete. Znači, pokret je na prstima i na jastučićima prstima, pri čemu je peta malo podignuta od pot. I onda pogledajte ovako. Brzo tamo, pa onda promenite, Pusimene, ja ho matamo, ja ho